بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعين الى النائبة كارولين امازيس ماهر يسري وهي بطلة التايكوندو في مصر وحصلت على جوائز عديدة ولها ميداليات كثيرة ونرجو لها مزيد من التفوق وان تساهم وتساعد معنا وأن تكون بطلة فعلا في إنقاذ مصر ولفت أنظار الحكومة إلى الرؤية الجديدة وهي رؤية انهيار السد العالي أو إبطال مفعول انهيار السد العالي بإقامة سد وقائي جديد في الجنوب منه حتى نتمكن من إنقاذ مصر لأن في إصحاح متى إنجيل مت إصحاح أربعة في نبوءة بتقول إن إبن الإنسان يأتي ومعه الطوفان مثل أيام نوح يأخذ واحد من الزارع ويترك الأخر يأخذ واحد من اللي بيرحى ويترك الأخرى فمعنى كده إن الفيضان قادم من نهر النيل لا محالة في ذلك وإن لم نتدخل فورا. و... ونطالب بفتح تحقيق في هذا الأمر فورا ومعرفة الحقيقة وذلك بالتنقيب عن الآثار الرومانية يعني البطلمية أيام اسكندر الأكبر وأيام الملكة كليوباترا اللي تدلنا ونعرف حقيقة الأمر. سوف نكتشف الكثير داخل هذه المناطق الاثريه التي سوف ترشدنا إلى الحقيقة ولن تسمعوا بقى من كلامي أنا سمعوا وافهموا من المقابر أو من الخراطيش الموجودة داخل الأرض وتنقبوا عليها ده كل ما أرجوه منكم مساعدتي من أجل إنقاذ مصر واستكمال البحث بتاعي فلا أجد أحد يساعدني في هذه الدولة فإلى من ألجأ فأنا بلجأ لكل شخص باسمه في مجلس النواب حتى يكون له دور معايا إن شاء الله ونبحث الموضوع ده إن شاء الله مع كارولين ونشوف هتوصل النتائج لإيه بإذن الله كان معكم امل حسني ومتنبا بعلامات الساعه الكبرى وحدثها من مصر تليفون زيرو اتناشر 789 خمسه سبعه تسعه سبعه تلاته اربعه وشكرا على حسن استماعكم